السلام عليكم سيدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا اول حاجه شكرا لكم جميعا المشتركين الاعزاء والناس اللي زاروا القناه اول مره تحياتي لكم جميعا كنشكركم بزاف سيدي الاعزاء اليوم كنتواجدوا في سوق مدينه سمار الاقاليم الصحراويه اليوم 10 11 2022 كما تشاهدون سيدي الاعزاء اليوم السوق عامر هنا كاين المواشي وها كاين سوق الخضر اللي هو هذاك اللي هي راضي ناو نغان دخلو السوق مشاهدين الاعزاء ونشاركو معكم الاتميناء اثمنه المواشي تحياتي لكم جميعا مشاهدين الاعزاء <تصفيق> ايوب ايوب لا يا عمار هذا لا يا عمار هذا الله يا عمار هذا الله ونيتو قلبو بيض هذا الراجل هذا الله لا قلبو بيضه بحالك اخويا عبد عبدادية السيد هذا الله الله العظيم و مصعليك كرس والله سبتعش سبتعش سبتعش سوب سوب ما عليك يا رسول الله لا ما قلنا الله طنا سبتعش الفين دي اللي وافقاش حطه تدي فلوسك البرد أنت شو فلوسك بلوزك ههه سوب فلوسك لا لا يا حاج لا يا حاج لا لرب عدو لرب عدو آه. لرب, عدو؟ لرب. لرب عطاك عشرين هذا هذا الزالي حد والله أنا الله لما دم خلص عندك شده أرد يا خليك مع كيشو عشرين الف ريال اه هو ما مازال ما داك ستين شوف شو شوف الاولين ها شوف ستين مازال ستين ستين مازال ما باليش مازال شحال البي ديالها شحال اللي مع صاوبو قول لي انت لا ما نقدرش انا كنعرفش نقول معاهم انا بحاليات زينب طيب الله زينب تبارك الله قبل لا لا لا لا أنا غادي. وفي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ضيّل حورية زينة هذا وادي الكسيبة. أروي كي لا تقلب تقلب هذه تقلب هذه لا تقلب ثلاثة وستين عمر. ثلاثة 63 <تصفيق> عمر 63 الله يستر ايوه غير لا لا كيقول لك هو على اللاصه ديال الحوليات حوليات زينات هذ شحال 10000 ريال بس قطعهم الله يسخر ليك لو بغينا نزوو شويه اللي كاين ايه؟ ايوه يا اخي اه بخلي؟ بخلي جمله اه <تصفيق> <تصفيق> زين والله لا فاهم زينين مين تسوقت اليوم منين؟ سيوم. صحيب جمعة صحيب جمعة الناس عبدة تحية للناس عبدة والله لا الناس اسفي. اه الخير تبارك الله تحية لجميع المغاربة وجميع العرب خير اللهم بارك يا ربي اللهم اديم علينا نعمة خير موجود تبارك الله أولية. حوليا اللهم بارك بالك كثير كثير بخير الله يحفظك الله يبارك داير مسيحه شعلت لا لا الله كاين كيفير السلام عليكم الله بخير الله يحفظك الله يبارك الله الله الله ما الزين تبارك الله 13 12 14 هذاك هو الله وديسي الله يصليك بارك الله <تصفيق> 52 في هذوك ثلاثة مشيري مشي لازم. ألف ريال ثلاثة حميد لا حميد لا حميد لا أنت شو عارف؟ سير الله هذه مازال الله حميد سير الله الله سرديات تبارك الله سلاح هذا حميد شحال فيهم 24000 فيل هذا دينا هذا ودي حميد الله يهديه زينين تبارك الله والبيع حميد ما الحاج الله يسر لك ها لا بزاف حميد لا اه بثلاثة ها الله يسر لك الله يسر سمان سمان مازال مزال مزال مازال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال ريال مزال مزال مزال مزال مزال حولية مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال مزال <تلتأك> <تلتأك.)> اخر دابا اخر صاحبي واحد قعد على ما تهضرش على 27 جوج جوج 30 مالكيو بحال 30 30 30 مالكيو 30 سير لربع شهور شكون تعطينا شريف هو صلى عليه وسلم و400 هذاك ملي عليه عليه رزنا ويتي صغير عندك عبد الرحمن تحيه الرحمن صغير عبد الرحمن من هنا الله نجد ونجا سرديه ب 15000 ريال مشيت للزا السوق داير اليوم مدينة السمارة طايح بزاف أنا جاي ديال 25 26 دايرة دايرة 14 15 الله يرحمنا الله يرحمنا ودي الشتا الشتا اللي دارت الله يرحمنا من الله, يرحمنا. الله, يرحمنا. الله, يرحمنا. الله يرحمنا. سبحانه وتعالى شو هنا جات صيف هاي هاي هاي كيفاش تسوق في خميس مزيان اخويا كي السوق انا والله إلا شتو هاد الرباعيات <تصفيق> زيد عندهم لا لا لا لا كراه ربيات هادوك الله يسر عبدي السي ناصر الله يسر ليك الله يحفظك وهذ الحوليات عند نجاه شحال حنا؟ نجاه 31 15 ونص جمله مازال مابان لك والو الله يسر ليك باش قطعتيهم نجاه مساك هذي ديالك بدا؟ لا اله الا الله. لا اه سي الله يجعل البركه صافي. الله <سؤال> يستر استاذ حسن الله الله لله خير موجود خير الحمد الله لا الله زين تبارك الله مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا كنشكركم بزاف مشاهدينا الاعزاء جميعا كل من زار القناه وكل من اشترك معنا تحياتي لكم ومن هنا كينتهي الفيديو لان السوق بدا كيخوان الناس بدات تمشي. تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء والى فيديو قادم ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله من قدام ان شاء الله شاركنا معكم من وجود السوق بالاقاليم الصحراويه مدينه سمارة أو المهم تحياتي لكم جميعا والى فيديو قادم ان شاء الله والسلام